Chielen Hunor lansează un atac fără precedent la adresa CCR, după ultima ei decizie, a demonstrat că România nu e stat model. Presubliere din TLU Element unor, consider ce decizia Curcii Constituționale de a declara neconstituțional proiectul de lege referitor la înfiincare Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureș Subliniere reprezint un mesaj extrem de dur în 2018 din partea CCR, menționând ce acest lucru demonstrează ce România nu este un stat model în ceea ce privește subliniere de drepturile minoritcilor. Naționale. Comunitatea sublinieră de aplicarea drepturilor consfințite prin Constituție, dacă nu se poate prin autoritatea locală, sublinieră i s-a demonstrat ce nu se poate de la guvern, de la Parlament. Este un mesaj extrem, extrem de dur în 2018 din partea Curcii Constituționale, instituție fundamentală a unui stat de drept ce trei o minoritate, ce trei comunitatea maghiar, ce trei elevi, ce trei copii, ce trei perinci, care spune ce nu aveți dreptul să aveți o subliniere recuală. Nici Parlamentul, nici autoritățile locale nu au reu subliniere IT se înfinceze o astfel de subliniere qual. În rest, sunt poveste subliniere ti de a dormit copii. Eu respect decizia ce cere de fiecare dat, când îmi place sublinierei, când nu-mi place, dar nu pot să accept aceste argumente subliniere modul în care au fost prezentate de presubliniere din telecurcii constituționale, a afirmat lung elementul unor, la Parlament. Rul Udemere a spus și, încă o dată. PNL subliniere IPMP subliniere sublinierei au artat adevărat a FAC. ICCR a demonstrat, încă o dată, ce România nu este stat model în ceea ce privește subliniere de drepturile minoritcilor naționale. Într-un stat model nu se iau astfel de decizii. Mecar nu ar fi trebuit să ajungem la CCR, fiind vorba despre o subliniere COAL, despre o instituție în care se pred limba maternă. Această minoritate are nevoie de elite, fere subliniere col nu ai cum să produce elite. Domnul Dornean nu subliniere pe care o conduce transmite ce voi nu aveți voie să aveți subliniere coli, a adugat Chelemen Hunor. El a spus ce udemerei se va întâlni cu reprezentanții bisericii catolice ai perincilor pentru a lua o decizie. Vom discuta cu Perin și cu biserica catolic, vom lua o decizie, dar acum nu subliniere tiu care. Oricum trebuie să ceutme o e din această situație fiind nu o să comunitatea fere subliniere actual. Mă întreb subliniere eu, ce mai rămâne pentru această comunitate dacă nici autoritatea locală, nici guvernul, nici parlamentul nu sunt în stare, nu pot subliniere ce cerere spinge sublinierei această variantă, se înfinceze o subliniere cu Ce rămâne de făcut, s-a întrebat liderul lui de mere. Curtea Constituțională a României a admis luni sesizarea PNL sublinierei IPM referitoare la proiectul de lege privind înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Murea subliniere. S-a admis contestația sublinierei. S-a declarat neconstituțional legea, a spus președintele din CCR, Valer Dorneanu. Редактор субтитров